Dacă încă mai folosești browserul din oficiu, cel care a venit odată cu sistemul tău de operare, trebuie să știi că ești expus la unele riscuri. De cele mai multe ori, browserele din oficiu colectează o mulțime de date despre tine, iar aceste informații personale pot fi partajate cu alte companii în scopul profitului. Uite o alternativă pentru o mai bună protecție online, combinația dintre browserul Mozilla Firefox și motorul de căutare DuckDuckGo. Pasul 1. Dacă încă nu ai instalat browserul Firefox, mergi pe site-ul Mozilla și descarcă-l. Urmează instrucțiunile de instalare specifice sistemului tău de operare. Îți recomandăm să faci din Firefox browserul implicit, pentru ca toate linkurile pe care apeși să se deschidă cu ajutorul lui. Pentru asta, apasă pe Meniu, apoi pe Preferințe și, la general, apasă pe Desemnează ca implicit. Pasul 2. Accesează motorul de căutare DuckDuckGo.com Poți căuta ce dorești introducând de fiecare dată adresa sau poți desemna ca implicit acest motor de căutare. Pentru asta mergi tot la Preferințe și apoi la Căutare. Alege DuckDuckGo din lista cu motoarele de căutare implicite și, mai jos, desemnează-l ca motor din oficiu pentru bară de căutare. De acum, ești sigur că atunci când cauți ceva în Firefox, o faci folosind DuckDuckGo. La final, hai să-ți arătăm unul din multele trucuri pe care le poți face cu DuckDuckGo. Pentru a genera o parolă complexă, să zicem de 13 caractere, tastează password 13. Dacă vrei o parolă mai lungă, de exemplu de 20 de caractere, scrie password 20. Copiază parola generată, schimbă 2-3 caractere și folosește-o ca să ai mai multă siguranță.